שלום לכולם וברוכים הבאים אם אתם חדשים כאן בערוץ שלי אני משתף ידע בצילום שאני צובר כבר 8 שנים בעיקר דרך יוטיוב ואני עושה את זה בעברית כי... חסר <laughs> הסרטון של היום הוא אחד הדברים החשובים ביותר בעולם העריכה שילמד הרבה גם בגישה שלכם לצילום וגם בגישה שלכם לעריכה אז היום אנחנו הולכים לדבר על איבוד צבע בלייטרום ישנם חמישה כלים עיקריים שדרכם אנחנו נוגעים בצבע בתמונות שלנו The white בלנס הסטשוריישן והוויברנס, שאת כל שלושתם אנחנו מכירים מהסרטון הקודם שלנו, יש לנו את ה-color grading, יש לנו את ה ויש לנו את ה-camera calibration. היום אנחנו נדבר על עבודת צבע בעזרת ה-agesl ובעזרת ה-camera calibration, התפריט האחרון. <laughs> ולפני שנתחיל, אתם כבר HSL HSL זה ראשי תיבות של U, Saturation ו-Luminance U זה גוון הצבע Saturation זה רוויית הצבע, כמה הצבע חזק ו-Luminance זה בהירות הצבע, כמה הצבע בעיר כדי שנבין את התפריט טוב יותר ובכללי כדי שנבין צבע טוב יותר אנחנו צריכים קודם כל ללמוד קצת תיאוריה צבע בשביל זה נשתמש בחלק מסרטון בסיס בעולם העיצוב הגרפי שנצצר על ידי G C F Learn Free נקודת O R G. <laughs> בברות שלנו תוחל למצוד ארבעה מאוד מיידים מאוד שימושיים. יש להם ארבעה מאוד סברים טובים מאוד בנוגד על העולם הגרפי ואפשר לסמוך להם ארבעה. תם זוכרים שכאינו בוגנים למדנו על צבעי בסד ב two and two years. אם כן, מולם גבר יש לנו קצת ידא בתורה את אם לא, בו נירגנים התזכרונ. אדום וצבע ויצורים ירקות. כחול וצבע ויצורים ירוק. אדום וכחול ויצורים סגול. אם נערבב את כל הצבעים האלו, נקבל אפילו עוד יותר צבעי בניים. כמו אדום כתום וכמו צהוב ירוק כל הצבעים האלה שקיבלנו יוצרים ביחד את גלגל הצבעים אתם בטח מבינים איפה מגיע השם שלו עכשיו בואו ניקח זה שלב אחד קדימה עם Saturation ו Value חשוב להגיד Value ולומיננס זה אותו הדבר בדיוק זה שתם זה בהירות יכול להיות שזה מושגים שאף לנו בהם אבל הם במפתח כדי להבין את כל הצבעים האלה עם הניואנסים הקטנים שאנחנו רואים בחנויות של טמבור עם מיליון ואחד אלף גוונים U זה בעצם של הצבע Saturation זה הרוויה של הצבע, הרוויה של הצבע פשוט אומרת כמה הצבע חזק Value, אצלנו נקרא luminance, Value זה בעצם כמה הצבע בהיר, זה הבהירות של הצבע בעזרת משחק בפרמטרים האלו אנחנו יכולים לקבל הרבה מאוד גוונים שונים שימו לב שרק על ידי של value היא מקבלת שונים לגמרי מאדום חום עמוק לברות פסטלי חלש אני ממליץ לכם מעומק הלב לראות את הסרטון הזה גם אם אתם לא 100% באנגלית ההדגמות שלהם מצוינות ויעזרו לכם מאוד להבין הרבה דברים אז בואו ניכנס ביחד ל-Lightroom ונראה איך אנחנו משתמשים בכלים המטורפים האלה כמו שאתם רואים ב-Lightroom יש לנו את התפריט היפהפה הזה שנקרא HSL פה למעלה אם תוכלו לראות יש לנו גם HSL וגם Color שתי הדברים האלה הם אותו הדבר, ההבדל ביניהם הוא התצוגה של מה שאנחנו רואים בעצם בקלר אנחנו בוחרים לפי צבע ומשנים לכל אחד מהם שלו וב-AgeCell אנחנו עובדים בעצם לפי כל אחד מהפרמטרים, בין אם זה ה-U, ה-Saturation או ה-Luminance אני אישית ממליץ לכם לעבוד עם ה כי אני חושב שיותר קל לעבוד איתו, יותר נוח והוא לכם יותר אופציות לדייק במה שאתם רוצים לעשות תודה תהיה אישית, תתנסו לבד אז אחרי בעצם שלמדנו מה מרכיב כל צבע, אילו פרמטרים מרכיבים כל צבע עכשיו ביחד עם הזה אנחנו נוכל להשתמש במה שלמדנו כדי לשפר את התמונות שלנו למשל בתמונה הזו אני רוצה טיפה לחזק את הכתום של העצים אני רוצה שהכתום של העצים פה יהיה יותר חזק וגם אני רוצה טיפה לחזק את הכחול של השמיים ואני רוצה טיפה לשחק עם הגוון של הכחול כי אני איש איתיו יותר אוהב שכחול נוגע טיפה יותר לכיוון של הטורכיס והדחלת אז עכשיו אנחנו נראה איך אנחנו עושים לזה אז מה שאני יכול לעשות זה, בעצם, ללכת לכתומים, לחזק את הכתומים ואז לחזק אותם אומן שאני חושב שזה מספיק והכל טוב שחשוב לומר בדרך כלל הגוונים שאנחנו רואים בתמונות זה לא בדיוק 100% מה שאנחנו חושבים מה זאת אומרת? למשל האור שלנו מורכב גם מצהוב, גם מכתום, גם מברות, גם מאדום יש בו הרבה מאוד גוונים שמשפיעים עליו לכן למשל אם יש לנו תמונה שיש בה סקינטון סקינטון זה בעצם מתייחס לכל טווח הגוונים הזה של צבע אור של בני אדם אוקיי? זה נקרא סקינטון אז כשיש לנו תמונות עם סקינטור, הרבה פעמים שאנחנו נעשה פעולות על הצבע אנחנו נהיה חייבים שאנחנו לא מחרבים את הסקינטון אנחנו חייבים להיזהר שאנחנו שומרים על הצבע האמתי של הגוף שאנחנו לא הופכים אותו לאותו מידי ורוד או יותר מידי צהוב באיזושהי צורה. למה אני מספר לכם את כל זה? כי גם אתם צריכים לשים לב שאם רוצים לחזיק את הכתום של העצים זה לא בדיוק לקחת רק את הכתום ולחזק אותו זה לחזק גם את וגם טיפת הצהוב וגם טיפת האדום קשה להבין איזה דברים נמצאים בדיוק באותה נקודה לכן יש לנו פה קלימטורף אם תסימו לב, בצד שמאל מתחת לכל תפריט מהU, Saturation והלומיננס יש נקודה קטנה ועגולה אז מה שהנקודה המדהימה הזאת עושה ברגע שאנחנו לוחצים עליה היא את האחבר שלנו לנקודת מדידה כזאת מה שהנקודת מדידה הזאת עושה ברגע שהיא נמצאת על נקודה מסוימת בפריים היא יודעת לדגום את הנקודה הזאת ולספר לנו איזה גוונים בדיוק יש שם ממה הנקודה הזאת מורכבת ואז ברגע שאנחנו לוחצים על הנקודה היא אוטומטית בוחרת את הגוונים שאנחנו צריכים לפי המינונים שהם נמצאים שם, אוקיי? ואז אם אנחנו מעלים למעלה את האחבר, אם, אם אנחנו עושים את התנועה הזאת האחבר, מעלים אותו למעלה, היא מחזקת. אם אנחנו מורידים את האחבר לכיוון למטה, היא מחלישה, אוקיי? כמו שתוכלו לראות, ברגע שלחצתי פה, על הכתום של העצים אנחנו יכולים לראות שזה חזק מאוד את הכתום אבל זה נגע גם קצת בצהוב כי הנקודה מסוימת שנגעתי בה היה בה כנראה גם עלים קצת צהובים ולא עלים שהם 100% כתומים אז אני מחזק טיפה מחזק טיפה את הכחול גם אני אוריד טיפה את של הכחול טיפה טיפה טיפה יפה ואני אקח את של הכחול טיפה יותר לכיוון תחלת טורקיז נגיעה קלה כזאת I like it יפה, אני אכזק טיפה את של העצים, תודה רבה. יפה, יפה. I quite like it. סבבה. זה פה קומפוזיציה טובה יותר, למה... <אז> נדיל אותי, זה השליק הזה למטה. היה לי יפה כשצילמתי, אבל עכשיו הוא ממש לא יפה. אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי הכלי הבא שאני רוצה שנדבר עליו הוא הקליבריישן. הכלי הזה עוזר לנו לשלוט על האיזון של הצבעים בתמונה בשתי אופנים אחד, הוא עוזר לנו לאזן בין הגוונים בצל לפעמים בצל יש גוון מסוים בגלל הסביבה ואיך שהאור מתנהג בו. בעזרת הכלי הזה אנחנו נוכל לאזן את הגוון של הצבע שלפעמים מתגנב לצל האיזון הזה גם הוא מתבצע באיזון בין הירוק לבין המג'נטה שזה סוג של ורוד. שתיים, עבודה על כל הצבעים שבתמונה על ידי חלוקה לשלושת ערוצי הצבע RGB Red Green Blue, זה אדום, ירוק וכחול ניתן לשלוט גם על הגוון הכללי של כל ערוץ וגם על החוזק שלו, על הרוויית הערוץ ההבדל בין הכלי הזה לבין ה-AGSL הוא תחום הגוונים שבהם הוא פועל ה-AGSL מאפשר לנו לבצע שינויי צבע יותר מדויקים בגלל שהוא מחולק ליותר גוונים שונים טיפ טוב! אם אתם רוצים לחזק את הצבע بكل התמונות שלכם, אני ממליץ לכם מאוד מאוד מאוד להגיע לקליבריישן, ללכת לערוץ הכחול ולחזק, להוסיף רוויה, להוסיף saturation רק לערוץ הכחול. החיזוק הזה ישפיע על הרבה צבעים בתמונה, בגלל שהצבע הכחול נמצא בהרבה גוונים שונים וחיזוק של רק של הערוץ הזה יחזק לנו הרבה מאוד גוונים אבל מבלי לעשות את זה אובר. אני ממליץ לכם מאוד להתנסות עם זה ולראות כמה שזה מטורף. שימו לב למשל כאן, איך גם האור הצהוב מתחזק לטיפה לא רק הכחול, גם הצהובים וגם הירוקים בתמונה הטיפה מתחזקים כשאני מוסיף עוד saturation רק לערוץ הכחול, כן? נאמרו שזה די גיוני כי הערוץ הכחול שולט מאוד על הערוץ הצהוב כחול וצהוב עם מגדים, אז... אז בואו רגע קודם כל אנחנו נלך לווייט בלאנס כדי לנסות לאזן את הלבן בתמונות שלנו כי משם אנחנו בעצם מתחילים, זאת נקודת המוצא שלנו אנחנו מגיעים לעבודת הצבע בדרך כלל בהמשך, אחרי השלב של הכלים הבסיסיים לאחר מכן אנחנו נלך, אני אישית ממליץ ללכת ל-AGSL אם אנחנו רוצים, אין למשל הלבן של בן אדם יותר מדי כתוב, אם הוא שזוק מדי, אז אפשר להבהיר אותו אם אנחנו רוצים אה, לחזק את השמיים, אנחנו רוצים להקעות אותם, הם בהירים מדי יש הרבה דברים שאנחנו יכולים להקעות, תראו את הכלים שברגע שאתם תגיעו לאיזושהי סיטואציה יהיה לכם את הכלים ואת ואת כדי בהם. תודה רבה שצפיתם בעוד סרטון שנוצר באהבה ממש יעזור לי שתלחצו פה על לייק like, ואם שאלות או כל דבר אחר אתם ממש מוזמנים לחשוב אותם בתגובות אני אשמח לשמוע על דברים שלא אהבתם או דברים שלכם חסרים דברים שלא הבנתם עד הסוף כדי שאני אדע מה לשפר ושנשתפר בו ושיהיה כיף אתם ונתראה בסרטון הבא וואו אני חייב כל פתיחה של נאצ'י נאצ' -נט. חזק רצף וואו, רגע לי חלום יותר גדול, צריך כזה של מורגן פרימן, אחי! <laughs> חיים כזה של מורגן פרימן, וואו, תורף!